Tervetuloa teko lakki webinaariin. Tänään aiheena data. Minä olen Mika Valkama, hankkijaprojektipäällikkö. Agendalla pari sanaa hankkeesta itsestänsä. Siinä mennään datan keräykseen. Puhutaan datan määrän, tarpeen, määrän tarpeesta ja laadusta. Datan esikäsittelystä. Sitten me katsotaan pari demoa. Tuota, ensimmäinen on datasta. Miten sellaisen käsittely menee. Ja sitten toista lämpötiloista, lämpötiladataa ja GAN-tyylistä näillä millä työkalua millä voidaan generoida uutta dataa jos sitä on liian vähän. Tekoälyavake hanke on kokonimeltään Tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet Etelä-Pohjanmaan alueen teollisuuden PK-yrityksissä. Rahoittaja toimii Etelä-Pohjanmaan liitto. Ja hankkeen tarkoituksena on lisätä pk-yritysten kiinnostusta tekoälyn kohtaan, havainnollistaa sen potentiaalia sekä lisätä yleistä tekoälytietoisuutta Etelä-Pohjanmaalla. Me aloitettiin tämä hanke tekemällä yrityshaastatteluita, jossa me kysyttiin yrityksiltä, että mitä he tietävät tekoälystä, mitä he odottavat tekoälyn ratkaisevan yrityksessään. Onko tehty jo jotain? investointeja tai muita harjoituksia tuota tekoälyn parissa. Näiden pohjalta me luotiin sitten tuota neljä eri demoa. Ne tulee kaikki saataville tuota GitHubiin, lähdekoodineen ja käyttöohjeinnensa. Ja sitten tehdään myöskin nämä kolme webinaaria, jotka sitten nauhoitteet löytyy YouTubesta. Dataa voi kerätä monella eri tapaa. Yksinkertaisin tapahan on, että se kirjataan käsi jonkin paperille ja jätetään se paperi sitten tuota hyllylle pölyttymään. Toivon mukaan se joku joskus käy syöttämässä se tietokoneelle sen data, mitä, sinne, mitä numeroita ja muuta tietoa sinne on kirjattu ylähän näin. Ää, ulkomuistista kirjattu, muistissa pidettyä dataa omassa päässänsä pidettyä dataa, niin me nyt ei sitä lasketa tässä keräykseksi ollakaan vaikka sekin tietyllä tapaa että tällaista hiljaista tietoa on. Data toivon mukaan luetaan suoraan tuotantojärjestelmistä ja muista oh ja ohjelmista. Esimerkiksi niin kuin Erbeistä saadaan paljon tietoa, öö, CNC-koneet öö, ja muut, muut erilaiset prosessijärjestelmät, niin niissä on antureita, mitä voidaan käyttää. Ja sitten tuota, jos ei laitteessa jo ole itsensä valmiiksi tuota, no, tuota, anturointia valmiina, niin tuota, niihin voidaan myöskin jälkikäteen lisätä erilaisia IOT-ratkaisuja, jotka tuota, kerää lämpötilaa, tärinää, ääntä, kosteutta, painetietoa tai mitä nyt muuta voidaan keksiä ja lähettää sen eteenpäin sitten, tuota, johonkin tuota, systeemin talletettavaksi. Tätä voi olla myöskin ulkoa hankittua. Eli kaikkia, kaikkia dataa ei tarvitse itse tuottaa. Sinne ensimmäisessä webinaarissa me katsottiin jo ö, avoimen datan lähteitä ja siellä meillä oli se autovero tuota, ennakointiesimerkkinä. Eli, tuota, osa, o, osa tiedosta voi tulla myöskin talon ulkopuolelta. kaikkea ei tarvitse itse keksiä tai laittaa talteen, jos tuota, riippuu tietenkin mitä, mitä onkaan. Useimmiten data on taulukkomuotoista, ja tässä tullaan puhumaan paljon siitä, näin, että ää, riveistä ja sarakkeista ja muista tällaisista, että mikä on, mikä on oikein mä, tuota, sopiva määrä tarpeen. pääsi jo vähän ajatus juoksemaan etukäteen, kun tuota, katsoin täältä työkalusta näin ja toisella silmällä. Mutta tosiaan datan määrä, sitä on oltava riittävästi, jotta siitä voidaan jotain päätellä ja jotta sitä voidaan käyttää jonkinlaisen tekoälymallin tai koneoppimisen opettamiseen. Jos tuota, dataa on liian vähän, niin tuota, Sieltä saattaa jäädä piiloon asioita, tuota, sellaisia tapahtumia, mitkä, mitkä tapa, mitä tapahtuukin ehkä useammin kuin me on kuviteltu. Ja sitten se malli koulutetaan väärin. Se ei tunnista kaikenlaisia tietoja ta ta ta ta ta ta tapahtumia liittävä hyvin. Öö, tämä siis tarkoittaa pääasiassa, että jos me puhutaan taulukkomaan, että meillä on tarpeeksi rivejä siinä käytettävissä. Toinen, mitä sitten on, niin on tällainen sopivasti ulottuvuuksia, tämä on sitten se sarakkeet näin. Voihan olla, että me halutaan seurata esimerkiksi vain ulkolämpötila, kuten tuossa yhdessä demossa, mitä me tänään tullaan katsomaan näin, niin siinä me ei periaatteessa tarvitse mitään muuta kuin kellonaika, päivämäärä, päivämäärä, timestampissa. se on periaatteessa, että tuota, siinä on kellonaika ja päivämäärä, se on periaatteessa yksi mittaus, yksi ulottuvuus ja sitten tuota se lämpötila on toinen, sillä saat ajan pärjätä, mutta tuota, jos me tehdään yhtään monimutkaisempaa mallia niin tuota, me tarvitaan riittävä määrä, riittävä määrä oikeita, oikeita, oikeita merkitse, merkitseviä ää, ulottuvuuksia ja mittauksia, mitä voidaan käyttää mallimpi. Vaikka tuossa tuli puhuttua näitä Liian vähän on haitaksi, niin liian paljonkin voi olla ongelma. Jos tuota, on sellainen joku tuota, iso datasetti, mitä lähtee käymään jotakin erp dataa tai muuta, mikä on viimeiseltä kymmeneltä vuodelta tallessa, niin tuota, siellä, voi olla, sanotaanko, että siellä, voi, siellä voi olla jo liikaa tietoa, mitä tuota, olisi käsiteltäväksi. Ja voi olla esimerkiksi se, että se, se tallennustapa on muuttunut ennemmin näin, ja sitten, mitä enemmän sitä dataa on, niin sitä kauemman mallin kouluttaminen pääsääntöisesti kestää. Sen pitää käydä se kaikki data ja verrata, meneekö se oikein muuta näin. Mitä enemmän sitä dataa on, niin se, sitä kauemmin sen käsittely kestää. Tämä on myöskin tällainen hyvä, hyppy seuraavaan eli datan laatuun. Jos täällä tosiaan on dataa useammalta vuodelta, niin tuota, se on tosiaan näin, että sehän on että jotkut asiat on aiemmin kirjattu eri lailla ylös, eri tarkkuudella tai jollain muuten eri tavalla kuin mitä siellä nykyään tehdään. Jos on oikein monelta vuodelta näin, niin se mittaustapahan on voinut muuttua useimmillakin tapaa. Tai sitten tosiaan, että jos esimerkiksi joku se on on niin anturi jos se on, anturi on anturi ja siihen on tullut uusi tilalle tai sitten sen paikka on jonkin verran vaihdettu niin periaatteessa se voi, voi vaikuttaa myöskin siihen, että minkälaisia tuota, numeroita on tuota, tuota, mukaan. Mutta tästä on tosiaan seurauksena se näin, että nämä virheet siirtyy siihen malliin. Tai sitten jos ne on jotenkin tuota, öö, öö, Toisen, toisen tapaisia virheitä, niin tuota, että, että, että, mikä en, tulee enemmän siitä, näin, että, mikä, vähän samalla tapaa kuin tuo, jos on liian vähän dataa, niin se voi tehdä mallin opettamisesta vaikeaa. Niin, tuota, ei saada sovitettua sitä dataa, tätä, tätä mallia siihen annettuun dataa, koska siellä on jotakin tuota, ihmeellisiä heittoja, näin, mitkä, mitkä tekee sitä tuota, vaikean koulutettavan. Eli tosiaan näin ne voi olla puuttuvia, puuttuvia tietoja tai vääriä arvoja. Joissain mittaustaus, saattaa olla epätarkkuutta. Joku kirjaa kellon ajan ylös tunnin tarkkuudella, toinen vartin tarkkuudella, joku laittaa tarkan minuutin. Ää, tai sitten tota, ehkä ollaan mitattu väärää asiaa. Tämä nyt ei ole sehän suoraan sen niin kuin... No, se on virhe datassa. Se on sellaista dataa, mitä me ei tarvita tai ei halutakaan syöttää malliin. Mutta tuota, jos sitä syötetään sen malliin näin, niin se, se väärä asia sotkee, sotkee sitä mallin kouluttamista. Rakadata täytyy muuttaa mallille sopivaan muotoon. Se tehdään jo käsin tai sitten jollain ohjelmallisesti riippuen sitä, kuinka, kuinka paljon sitä dataa on näin jos niitä rivejä on vain jotain sat, muutama sata, ehkä alle tuhat riviä dataa, se voi olla sellaista, minkä pystyy Excelissä tai jossain tällaisessa olemassa käsin käymään läpi ja korjaamaan sieltä jotakin kirjoitusvirheitä, että jos on kuukausi ja päivämäärä vaihtanut paikkaa tai jotain muuta tämmöistä pientä, pientä asiaa, näin, niin ne pystyy sieltä käsin käsi lisäämään ja korjaamaan. Tai sitten jos siellä puuttuu arvoja, niin tota, niihin voi sitten laittaa joko jotain keskiarvoa tai jotain muuta Yle yleisesti siihen sopivaan arvoa paikalliselle paika paika paika tilalle näin, ja täydentää, täydentää sitä dataa muun paikalliansa. Öö, tämäkin on nyt kirjoitettu suhteellisen ympäripyöräisesti. Kuten minä edellisissä webinaareissa puhunut näin, niin tota, se, missä muodossa se data syötetään, sen mallin sisään, niin, niin riippuu ihan siitä, mitä, mitä sillä mallilla halutaan tehdä ja mi, mitä sieltä halutaan pihalle. Ja, tota, se, on, se on täysin sitten tosiaan se mallin muodosta, käytetystä algoritmista ja muista kiinni, näin, että mitenkä se data sinne sisälle, pitää, data, mallille pitää tuottaa. Ja sitten tämä esikäsittely tosiaan ke, ke, ke, tuota, vaikuttaa siihen, näitä, tai, että minkälaista esikäsittelyä tarvitsee, niin tota, riippuu sitä, missä muodossa se pitää syöttää. Tässä on, ollut, on muutamia työkaluja, miten dataa käsitellään. Mä mainitsin että Excelin on suurimman to to to to toivottavasti kaikille tuttu. Sitten joku muu taulukkolaskenta MacIn Numbers tai Google Seed voi olla riittäviä myöskin tuota, yksinkertaisimpaan työhön. työhön näin. Sitten jos tuota, ää, tarvitaan ää, monimutkaisempaa niin voi olla, että joudutaan menemään tuommoiseen ohjelmointiin, että kirjoitetaan jonkinlainen Python-skripti, mikä lukee sen datan sisälle, muokkaa käsittelee sen tuota, sopivaan muotoon ja tuota, tallentaa sen uudestaan sitten tuota csv tai Excel-nä uudestaan tuota, tuota, siinä muodossa, että se voi syöttää sisään malliin R on tuota, toinen Saataisiin, se on ohjelma, ohjelmointikieli, tilasto- matematiikan työkalu, mitä, mitä voi käyttää tuota, tuota, tuota, tuota, tähän esikäsittelyyn. Ja KNIME on sellainen, tämä ei ole kovin tuttu, mutta oon tuota, itse tähän törmännyt vuosia sitten näin. Ilmainen työkalu, jolla voidaan tehdä tällaisia, niin tuossa oikealla puolella tämä kuva näkyy, Tällaisia graafisia polkuja, missä tosiaan näin niin voidaan lukea data sisälle näin ja käsitellä sitä ja muokata ja tallettaa tuota mu mu tässä vähän graafisessa muodossa ilman, että tarvitsee itse kirjoittaa ohjelmaa. Se sisältää myöskin nykyään koneoppimisjuttuja ja muita näin. Että periaatteessa yksinkertaisemmat tai no, vähän monimutkaisemmakin koneoppimismallit niin pystyy tekemään tuolla nimen sisällä itsestänsä ilman mitään ohjelmointia. Allekaan, mutta siihen me nyt ei tässä sen enempää koskella. Sitten näitä on kaikenlaisia muitakin, riippuu mistä, mistä sitä dataa tulee näin, että minkälaisia työkaluja sitten, sitten esikäsitellenkään, mutta nämä on nämä yle yleisimmät, yleisimmät mitä käytetään. Ja jos nyt yle muutenkin tuota, tekoälyn kanssa tai datan kanssa e touhua, niin Pythonin ja noiden Pandas- ja numpukirjastojen käyttö on sellainen, mikä käytännössä on pakko jossain muodossa tutustua. Me päästään nyt aika nopeasti tuota näitä meidän demojen pariin tänään. Ensimmäisenä meillä on tällainen prosessidatan käsittely. Tämä oli suhteellisen pieni datasetti alun perin, jos oli vain muutama sata riviä. Se on nyt anonymisoitu tuota, sitä että siellä ei ole tuota, näy ihan suoraan, että mitä kaikki mitäkin on arvoa kuva, miten Merkin kuvastaa jotain, mutta tuota, sillä ei ole sinänsä nyt niin kuin merkitystä tämän, tämän harjoituksen kanssa. Katsotaan, se löytyy tuolta Seamkin GitHubista, kuten nämä muutkin, muutkin tuota, demot, tämä on niitä. Kaikki data löytyy ja koodi löytyy tuosta suoraan ja sitten meillä on tässä alla nämä ohjeet, kuinka tätä käytetään. Tarvittiin luoda tämä ajoympäristö, kuten aina näissä muissakin demoissa. Täällä on kaksi esimerkkiä tässä. Tämä oli sellainen prosessidataa, jossa on 300 riviä, mutta tässä oli yli 30 eri saraketta per rivi. Eli, tota, siinä sillä on suhteellisen paljon tota, mittaus, mittaustuloksia ja muita, mitä voisi käyttää. Mä oon sen, niin kuin oon tuossa kirjoittanutkin näin, niin tota, sen, ensiksi, tota, se oli alun perin kaksi eri Exceliä. Niitä on, on yhdistetty ja sitten sieltä on poistettu sellaiset arvot, jotka eivät koskaan muutu. Ne on aina vakioina ja muuta tällaisia turhia sarakkeita, mistä mitä ei tarvitse välittää. niin on poistettu koko nansa, niin, niistä ei tota, ole väliä. Ja sitten, tota, sinne oli tallennettu keulon aikoja. Niin tuota, että koska joku vaihe oli alannut, alkanut. niin tuota, Sen sijaan, että minulla on siellä kellonajat mukana näin, niin tuota, olin sinne valmiiksi sinne dataa laskenut uusia sarakkeita, jotka kertoo sen minkäkin vaiheen kestoon niiden annettujen kellonoikanojen perusteella. Tuon on yksi esimerkki siitä että näin, että tosiaan se pelkkä aika ei sille mallille pakosta kerro mitään, mutta tuota, mun arvaus oli näin, että sillä prosessin vaiheen kestolla saattaisi olla jonkin verran tuota vaikutusta asiaan. Sitten, tuota, että me että mitkä näistä sarakkepareista, tai, vaikut, tai mitkä, mitkä näistä sarakkeista oikeasti vaikuttaa siihen prosessin lopputulokseen, niin tuota, tehtiin tällaista ää, k klusteroinnilla etsittiin tuota pareja, pareja datasta, ja tuota, tässä on yksi, yksi kuvaesimerkki, näitä siis tulee, kun oli 30 saraketta, 30 kertaa, onko se nyt sitten 30 kertaa 30, niitä oli aika usea, useampikin sivu, mitä tämä luositetaan, sen PDF, missä nämä parit löytyy, ja tuota, tota sopivia klustereita datasta, sitten tuota, klustereiden määrää pääteltiin tällaisella ELBO-metodilla, että kun tämä alkaa lähestyä vaakasuoraan näin, niin tuota, tästä voidaan päätellä, että tässä tapauksessa kolme klusteria pitäisi löytää täältä. Ja sitten tässä oli myöskin tuota, sitten näiden muuttujien vaikutusta toisiinsa näin, niin tällaisten ää, confidence avulla pystyttiin etsimään näitä. Mitä kapeampi tämä ellipsi on ää, tässä suunnassa näin, niin sitä enemmän ne vaikuttaa, nämä muuttujat toisiinsa. Sitten siellä oli siellä datassa myöskin sellaisia arvoja, näitä, että oli joku arvo yhdessä mittayksikössä ja sitten toi, toisessa oli esimerkiksi, oli esimerkiksi tota painokiloina ja sitten tuota sen saman aineen ää, tilavuuslitroina, näin, niin niillä yllättäen näin tämä on suora viiva, sitten tuota, mikä, mikä tällaista kuvajasta tulee. Öö, tämän öö, datasetin kanssa meillä oli sellainen tietyllä, ikävä juttu, että tota, me, tästä, me, me ei saatu tästä oikein loppujen mitään irti. Kaikki nämä mittaustulokset oli se, se, sen verran, että niistä ei löytynyt suoraa, suoraa öö, vaikuttavuussuhteita yhdessä toiseen. Ollekaan. Se todennäköisesti, tuota, kun mietit että mistä nämä johtuu, on se, että nämä tulokset oli kirjattu käsin ylös prosessin siinä vaiheessa, kun oli katsottu mittareista, että nyt, nyt arvot näyttää oikeilta, niin tuota, ää, se tapa, kun, kun tämä data oli kerätty näin, niin tuota, vähän niin kuin piilotti sen muuttuneen. Sy muutoksen syyn, syyn taustalleensa. me, se, me, sieltä, me nyt ei saatu sitten oikein irti näin, että mikä, mikä näistä pareista olisi ollut sellainen, mikä olisi voinut kertoa meille, miten prosessin lopputulokseen pääsisi jotenkin analysoimaan näin. Toinen, mitä me tällä datalla koitettiin tehdä, tämä ei jos sinänsä kovin tota, Täällä ei ole niin kuin merkitystä tämän tuota, äskeisen kysymyksen kanssa, näin, että mikä, mikä vaikuttaa mihinkäänkin, mutta tämä on enemmänkin koodausesimerkkinä sellaiselle, joita ki, tämä tuota, kiinnostaa, niin tuota, ää, että kaikki ne rivit otetaan mukaan, näin, että, tuota, tehdään tuota, luokittelua, niin, että mikä se lopputulos onkaan, näin, että onko se me ollaan määritelty näin, että onko se hyvä vai huono tai oikein hyvä, sitten tuota, tämä malli antaa ennusteen näin, että mikä se tulisi olemaan näin. Tässä on siis idea näin, että kun meillä on tämä malli opetettu näin, niin me voitaisiin myöhemmin sitten, kun meillä on näitä arvoja prosessivaiheessa, aletaan kirjaamaan ylös, ja voitais nähdä, niin voitaisiin nähdä ennuste siitä, että mikä sen, tuleeko tämä erä olemaan hyvä vai huono. Nyt näkyy se, että täällä on joku, ei se tämä malli, vaikka se on koulutettu, niin ei se anna, aina anna oikeaa vastausta. Ää, tässä oli myöskin sitten se, että tota, ää, kuten se mainittiin, niin siellä alun perin oli toi 300, 300 riviä, mitä oli käytetty, käytössä, mutta tässä myöskin käytettiin tuosta gannimenetelmää, menetelmää millä luotiin sitten tuota, sen 300 rivin pohjalta 10 000 uutta riviä, mitkä nä, mikä periaatteessa se näyttää samalta kuin edellisetkin. Niin, tuota, tuossa on se, oma, tuota, se mallin kuvaus, mikä sitä löytyy. Tässä näkyy. Tuota, Eli, eli tota, näkyy tämä ylisovittuminen yli, tai ylioppiminen. Näkyy, tuota, tässä tässä kuvasta me mennään aika tarkasti sen mallin mukaisesti. Ja se tuota, sahaus siitä näin, että tuota, se, se, ei nyt tuota, ihan meinaa saada sitä kohdistumaan paikallensa. Yksi ongelma on siinä, että nämä luvut, mitä mä oon käyttämässä tässä, niin nämä on suhteellisen lähellä toisiaan Se vaihteluväli, mikä noiden eri leipeleiden välillä on, niin se on, se on suhteellisen pieni. Eli tuota, jos 900 on hyvä, niin mulla ei vielä täällä OK on jotain alle ja sitten huonompi on alle, alle 900. Niin tuota 970 ja 980 välissä, niin tuossa sadan, sadan pisteen arvon välissä siinäkin on jo kolme eri labelia. Niin tuota, ää, se ei sinänsä ehkä ihan kovin hyvin tähän esimerkkiin tuota sovi, mutta samalla menetelmällä näin niin tuota pystyy, pystyisi tosiaan, tuota, jos olisi parempaa dataa käytössä, niin pystyisi tekemään tuota, pystyisi tekemään tuota vastaavaa luokittelua kyllä. Toinen demo on tässä lämpötilat ja GAN. Tässä me katsotaan tuota, ää, ulkolämpötiloja, mitä tuota, katsotaan kotia, kotona, kotona tuota, on 21. toukokuusta heinäkuulle 22 asti. Ja on kerätty 5 minuutin välein ulkolämpötilaa ja tallennettu ylös. Niin tämä tuota, ää, ottaa sen ulkolämpötilan datan ja sitten generoi dataa. Samalla tapaa kuin tuossa vähän samalla tapaa kuin tuossa äskeisessä demossa generoitiin se 10 000 riviä. niin Tässä koitetaan tehdä sitä samaa, mutta tehdä sitä ulkolämpötiloilla. Mutta tässä on se ero, että mulla on nyt tota erilaisia tapoja esittää sitä dataa. Tässä, se on, tässä sarakkeessa se on editty sillä lailla, että me katsotaan vuoden päivää, tämä oli tuota, kuukausi, vuosi- kuukausi päivä eroteltu, ja jokainen syötetään mallille eriksensä, ja tässä on sitten vain tuota, se monesko indeksin niin ensimmäisestä mittaustuoksesta viimeiseen näin, eli suurenpiteen no, vähän yli vuosi, eli kun 400 päivää tänne tulee. Niin tuota, tästä vähän näkee sitenä, että jos me otetaan niin se erilainen tuota, mitä me syötetään sinne malliin ja niin eri, eri määrä rivejä. Tässä on 1300 riviä, 6500 riviä, mitä silloin on annettu. Ja menee loppujen lopuksi ää, täyteen 13 000 riviin. Niin tuota, tässä voi verrata sitä, niin tuota, toinen viiva toi sininen viiva on se, mitä se synteettinen data esittää, mitä on generoitu, ja tuota, oranssiviiva kuvaa sitä, mikä on tuota se oikeasti mitattu. Ja tässä reunalla on vielä se aika, kuinka kauan sen luomiseen meni. Tässä nyt huomataan näin, että tota, aika se, se sekasotkuista ja Muutakin mitä tässä tulee näin, mutta tuota, tuota, sen näkee, että joissain tietyissä tapauksissa näin, niin tuota, öö, tämä malli, malli menee lähemmäs. Malli menee, tuota, sopii täällä, erityisesti just täällä, kun on se koko, koko, koko, koko datamäärä käytössä, näin, niin meillä menee tämä opetettu malli. Niin malli alkaa mennä pikkuhiljaa lähemmäs toisiansa. Ää, tästä nyt voisi myöskin todeta, että näistä ei mikään ole oikein täydellinen näin. Tuolla ää, tää tulee kaikenlaisia omituisia heittoja he, näin noihin mittauksiin, sitä riippuen siitä ää, tavasta, kun sitä dataa on esitetty. Mutta tuota, tämä antaa vähän vähä kuvaa, os, osvittaa siitä, että tuota, se millä tapaa esimerkiksi justitään tässä data generoinnissa ää, se syöttötyyli, millä lailla se data syötetään sin, sinne sisään ja paljonko sitä on näin, niin niillä on vaikutusta vaikutusta toisiinsa. Pääntöstä voi sanoa, että näissä missä on vähemmän rivejä näin, niin tuota, se data on koko ajan heittelee enemmän ja enemmän verrattuna siihen, missä on paljon enemmän. Ainoa poikkeus on oikeastaan tämä indeksin käyttö täällä viimeisessä, viimeisessä näin, niin tuota, tämä ei mene muuta kuin tuota, al alkojen loppupäässä suurin piirtein kohdalla, mutta jostain syystä kesä kesäaikoja näin, niin se ei osaa arvata näin kovinkaan hyvin. Tämä on sinänsä, että tämä al malli al al alkoi tuota, keskeltä vuotta, eikä vuoden alusta, näin, niin on, silloin myöskin vaikutusta tuon asiaan. Mutta näiden esimerkkien pohjalta, jos tosiaan on datasta pulaa, niin tuota, tämä varsinainen opettaminen, ei koodin, koodin puolelta ole tuon kummoisempi. Muutama rivi koodia, mitä siihen tarvitaan. Iso osa tästä kaikesta muusta on kaikki tuota kuvaajien piirtämistä ja muuta, että me saadaan nämä, nämä esi, esi, esitettyä kauniisti nämä asiat ja luettua se data CSV-sistä sisään, data datan lukeminen on huomattavasti pidempi pätkä näin tuota, käsiteltäväksi. Tuollaisia demoja tällä kertaa, jos tuota mielenkiinto heräsi näin, niin muiden webinaarien ja näiden demojen linkit löytyy projektin sivuilta, tuon linkin takaa, tai skannaamalla tuon QR-koodin. Ja tämä päätti näiden webinaarien sarjan näin, toivon mukaan tuota eräti kiinnostusta ja viisastui jonkin verran tästä näiden demojen läpikäynnistä. Ja Muista mitä me käytiin esittelemässä ja mielenkiinto lisääntyi asian puoleen. Eipä muuta. Päivä ja kiitos.